Для того, щоб вміти гарно розв'язувати задачі, треба нам вміти добре множити, додавати та віднімати. Ось цього ми зараз і почнемо. Вчителька початкових класів багатопрофільного ліцею номер 62 Маргарита Лобаченко провела для 4 А-класу урок математики. Діти розв'язували задачі на рух та множення багатоцифрових чисел. Щоденно я планую з ними проводити уроки математики та української мови, тому що ну, це основно, основні предмети, які будуть викладатися у них надалі, і вони їм потрібні для того, щоб вони надалі змогли взагалі навчатися. Зменшилася кількість предметів до цього. Ми ще дуже так ретельно, детально вивчали, що таки у нас урок був літературне читання. Але зараз діти самостійно читають, я їм рекомендую, яку літературу, які твори вони читають самостійно з батьками. За словами Маргарити Лобаченко, батьки більшості школярів попросили не переривати навчальний процес та давати завдання дітям, що вона і робила. Як тільки розпочалася війна, так і у нас були призупинені заняття. Звичайно, діти деякі батьки зразу виїхали з України, зразу виїхали з місця. Більшість залишилася спочатку у місті, і батьки хотіли. Ну, не розважити дітей, а зайняти їх чим небудь. Дев'ятирічна учениця 4-го А класу Мілена Лубанова каже, проблем з інтернетом у неї немає, тому відвідує всі уроки. За її словами, нинішнє дистанційне навчання відрізняється від карантинного тим, що може пролунати повітряна тривога, і заняття призупиниться. Коли лунає сирена, що ти робиш? Я йду або до підвали, або до бал. Я хочу обчаст. З своїми однолітками та бачити нашу вчительку, ходити по коридорам, в школи, бавитися з усіма своїми однолітками. Процес у нас організований в синхронному і асинхронному режимах. Синхронний режим це проведення онлайн-уроків. Окрім цього, ми проводимо уроки в асинхронному режимі. В електронному щоденнику, який розміщено на платформі «Нові знання», вчителі розміщують навчальні матеріали для учнів. Це презентації, відеоуроки, відеоматеріали, конспекти уроків. І діти у зручний для них час і в зручному для них темпі можуть самостійно опанувати цей матеріал. У нас є діти, які знаходяться за кордоном і вже відвідують школи у Польщі, Німеччині, Чехії і Литві і вони не мають змоги долучатися до онлайн-уроків, тому що у нас одночасно іде процес з тими школами, але в асинхронному режимі вони виявили бажання продовжити навчання. За словами директорки цього річ у ліцеї здобувають освіту 604 дитини. З них 203 перебувають за кордоном, 278 за межами в області. Новини на суспільному Запоріжжя. в екран, в камеру, вірніше, камеру.